Йоу, ей, молодь, ми зараз поговоримо про новий молодіжний рух, який називається ПВК Редан, або ЧВК Редан, як в оригіналі Так само поговоримо про Іво Бобола, який на 70-му році свого життя виявився сексистом і не підходить під сучасні рамки Я зараз нікого не виправдовую і не засуджую, якщо що Так само розповімо, як в Львові, щоб ви розуміли, військового отруїли для того, щоб пограбувати І начебто це там ціла схема є така і на ну, кінець кінців поговоримо про Асті, якщо ви пам'ятаєте таку співачку, яка, до речі, виявилася не росіянка, і як вона сміялася з української мови. Коротше кажучи, зараз нова рубрика на каналі Рома Геній, яка називається Крінж Тижня. Тижнь Крінжа. Ем, так от, коротше кажучи, мене звати Рома Геній зараз буде геніально. Пігнали! Минулому відосі обіцяв вам показати свою нову кітю. Це Бімоль. Бімо Бубікс. Дивіться, яка вона хайбіст з новим своїм ошейником. Просто, блін, оф вайт. І що ти будеш тут далі сидіти? Хоча я тебе сюди приніс, а не ти сама? Це чисто для вас, пані та панове глядачі. Чисто для вас, тільки не перегори, будь ласка, камеру вона там на суплях тримається. Це була моя кішка Бімо. А я Рома Геній, головний редактор провідного українського бендерівського максимального видання, яке називається Ікла, найпопулярнішого з молодих в інстаграмі. Так само і лідер думок, музикант і митець сам по собі. І сьогодні я з вами поговорю про те, що перегорнуло мій світ, і трошки вискажу свою позицію. Просто з вами трошки це пообговоримо з різних сторін. Дуже коротко, бріфлі і сподіваюся, посуду. Погнали! Не піпі, я люте yeah, yeah, yeah. Поїхали, я думаю, що до Асті Всім привіт, друзі! С вами Анна Асті, і я хочу, щоб ви угадали несколько слов на моєму родному українському язике. Ну що, готовий? Я хочу одразу перервати цю чудову прилесну дамочку, тому що коли зі мною так розмовляють люди, не подумайте, що я токсик, але зараз я буду токсик, типу, інколи можна. Ну, видно, що ця людина або тупа, або маніпулює тобою. Або комбінація. А коли тобою маніпулює людина, яка тупіша за тебе. Ну, це знаєш, все одно, що тебе твоя дитина намагає обдурити, типу, сказати «подивися туди», для того, щоб вкрасти цукерку, яка лежить перед тобою, коли її не можна. Ну, типу, це бридко. Просто, само по собі. Це бридко і, ну, викликає відразу, таку одразу-відразу. Перша. Парасолька. Це зонтик. Просто. fuck you бич. От, вибачте, просто виражаю ваші думки. Друге слово. Ліхтарик. Значить, это фонарик. <рир использовать> Отак вона каже, знаєте, як коли люди, які не вміють жартувати, вони так інтонаційно підхреслюють те, що вони зараз сказали, це жарт. Типу, <рир il day> це ана IST. IS IST. IST. І третє одне з найсмішніших слов, которое я недавно теж слушав свого товариша, це слово підозра. Yes іді. Просто от сам факт, що вона зробила так? Я не знаю, чомусь мені здається, що вона си сидить на, на якихось таких типових московських наркотиках, знаєте, постійно. І що вона вже дружелюбна не тому, що вона така людина, а тому, що в неї просто отрухувалися якісь частини мозку. От ця просто її посмішка, мені здається, що вона навіть щира. Але просто через те, що в неї вже нема критичного мислення, якщо колись було. Подозрення. Вот так. <реш> Коротше, ну, крінж. Тут нема що додати. Це, звичайно, лютий, повний, жахливий крінж. Але ось що стало для мене сюрпризом. Те, що вона українка, вона з Черкас. Я нагадаю звідти і Тарас Шевченко. <реш> Я як живтушна преса, тільки що просто порівняв зірку, блять, з гвоздиком. Я маю на увазі зірку яка. Що на небі, да? Дивіться, ось що пише ТСН Гламур. Та гламур Артистка, яка мовчить про війну в Україні, показала, як розважає окупантів Екс-солістка дуету Arctic and Asti А на Асті. Asti... Мені просто подобається набір цих слів Це як гніда, яйцо, вши. Просто Де тут, блять, підмет деприсудок, не знаю, але всі слова прям Клас. ексолістка дуету Arctic and Asti, Анна Асті, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, мовчить про війну в рідній країні, живе в Росії та розважає окупантів. Зрадниця у своєму TikTok запостила відео з грою «Вгадай слово», де познущалася над українською мовою, назвавши найсмішніші слова. Нам з вами пощастило. Якщо чесно, просто так ось. Повз нас пролетів снаряд того, щоб вона не спізданула щось по типу «Знаєте, як буде гінеколог?» Піскознавець. а як, е, типу, зажигалка, спала ухуйка. Отакі, знаєте, типу, ууу, смішні слова, які існують, піздець. Зазначимо, що Анна Асті, справжнє ім'я якої Анна Дзюба, От так от, уявляєте? З Черкас. Втім, артистка вирішила стати на бік окупантів. Поїхала до Росії, де наразі живе і працює. І жодним словом не обмовилася про те, що Росія повномасштабно вторгнулася на територію України. Так це ще не все. Мене це теж здивувало. Отдалі. До речі, як з'ясувалося у перші дні повномасштабної війни Анна Асті разом з чоловіком-росіянином та своєю родиною перебувала в Україні і сиділа в під під час ракетного обстрілу окупантами Про це розповідала блогерка Аліна Шаманська Втім, попри пережите, Анна Асті все ж таки вирішила поїхати до Росії і там залишитися Складно, складно, сумно аж за край взагалі думати про те, що саме відбувається ну, в системі Оцінки пріоритетів, коли людина от приймає таке рішення. Не подумайте, будь ласка, що я сильно шкодую, що ми втратили ану, блять, Асті. Ну просто, дивіться, як я з'ясував, я трошки, ну звичайно, підготувався, що в неї там, в Москві, є або мережа, або просто салон 33 Асті, якось так вона називається. Якщо чесно, я б більше хотів, щоб вона називалась. Асті, голову підкрасть це було прям влучнішим, коротше в неї там, я так розумію, що чоловік, я думаю, що він громадянин Росії, але ну типу просто багато хто, наприклад, деякі тіктокери, які там свого часу мріяли бути в Москві, тому що там всі отакі в цвітастих худі і покрашеним вбілим волоссям, типу, виглядають однаково. І вони такі, це мрія мого життя, поїду туди. От Дехто насправді після початку, саме повномасштабного, повернулися, перейшли на українську, багато що зрозуміли. До них, блять, жодних дійсно питань. От жодних. Ну навіть я, якщо чесно, багато чого не розумів з 2014 року. Не тому, що я був малий, а тому, що був тупий. І типу зараз я це усвідомлюю, визнаю, це моя помилка. Я зараз став іншою людиною, в принципі, дивлюся на себе тогочасного, як на щось таке на свою минулу версію. Засуджую її. Але ну що тепер пробиш? Тепер я тут. Ну, типу, головне, що я хоча б зараз як. Ось, да. Але є, є люди, які такі Буду продовжувати буд, буд, ну, жити в Москві В країні, яка в перспективі повна пизда І коли вона станеться, я буду усіма прийнятий як зрадник Я б дуже хотів, щоб ми усі слідкували за тим, хто це І пам'ятали їм потім про це Щоб нас в Україні дійсно спрацював Інститут репутації, який в нас, якщо чесно, нерідко хитається А ми йдемо далі Щодо інституту репутації, в нас е, стався крінш, я так розумію, що народним артистом України, заслуженим красавчиком, блін, народу, Івою, Іво, Івом Боболом. Е, Дивіться, що він брякнув на інтерв'ю, ніхто не буде, ні, це, ні, ніхто не буде, ні, ніхто це дивитися, ніхто це диви, ніхто не, це ніхто не буде дивитися. Скажи мені, якщо ти бізнесменша, і у тебе чоловік, отримає ім'я ти. Так. Ти будеш його поважати? Звісно, буду поважати. Ні. О, мені це подобається. Ні. Знаєш, ти питаєш у людини щось, розраховуючи на, якесь, на якусь відповідь, і вона тобі відповідає не так, як ти розраховуєш. З одного боку, ти в халепі. Ну, не склалося. Але Іво Бобу не розгубився і такий, ні. Просто типу, ні, от не так. Не, ти кажеш не, неправду. Ні. Чекайте, що значить ні? Я кажу, ні. що я буду його поважати. Ні. Один е... раз ти йому тільки скажеш, що я більш отримую, ніж ти. До сіданя. Він уже потерявся. Ні, я йому це не скажу. А -а -а. Жінка може заробляти більше, ніж чоловік? Може, звісно. Може, і багато є жінок, які заробляють більше чоловіків. Але так. вони розуміють, що це і чоловік, це і опора. І ніколи не скажеш йому, що, що я більше заробляю, ніж ти. Часом в партнерських стосунках люди є опорою одне для одного. Ну, буває, а іноді навпаки. Лише одна. Одне плече працює, а інша сидить вдома. Yes. І во був сексист. Ні, це щось таке образливе. сексот, сексіст. Блять, це мій улюблений момент. Сексот, сексист, сексот. Якщо я не помиляюся, я потім це перевірю. Ні, давайте я просто спиздану це, а ви потім в коментарях мене виправите. Або навпаки, давайте так. Якщо я помилився, я на монтажі це виправлю. Зараз не хочу цим займатися. Сексо, а це людина, яка доносила в КДБ під час Радянського Союзу. Коротше, калаборанти з владою, скажімо так, які типу доносили. Якісь, коротше, люди, типу Паши Морозова. це були. Сексоти. Ну це так я пам'ятаю. Я зараз, якщо це не так, вставлю як правильно. Просто, знаєте, той факт, що він це сказав, от він прям все в цій ситуації пояснює. Тобто ця людина, як і багато людей, на жаль, в нашій культурі, в нашій державі вирішила в один момент більше не розвиватися. Ну і, типу, це насправді не те, щоб в нашій культурі тільки, і в нашій країні. Просто в нашій культурі навіть от публічні люди, а він ще й викладач, він там якийсь кафедри. він просто нахуй десь там. Тобто ви уявляєте, ви викладаєте щось людям, молодим людям. Ви маєте тримати руку на пульсі, інакше ви маєте йти на пенсію. Умовно кажучи, це все одно, щоб я викладав б дизайн, ну, я не знаю, зразку 89 року, до того, як я як з'явився, навіть Photoshop. Я вже не кажу про фігму або нейромережі. Ну, тобто, людина. От там, ви розумієте, знаходиться. Ну, добре, умовно, це, типу, не його профіль. Але він публічна персона. Він співак, народний, типу, артист. Або ти скажи, я не володію такою інформацією, я буду говорити просто по своєму досвіду. Типу, я скажу, як я бачу цю ситуацію. Не те, щоб знаючи, як зараз, типу, прийнято. Він же ж, бляха, не сидить в бункері цілодобово. Він там усе інтерв'ю, яке потім дізнався, розповідав, що жінки мерзані, кантильні, існують правильні, які скромні, а існують більшість, яка одружується на нових чоловіках, з з виходить типу заміж кожних два роки і типу все, що хочуть, хочуть жінки, це типу гроші і шуби, от просто сексот, шуби, і от те, що він зараз каже. Це цілком пояснює цю ситуацію, але це з одного боку, я потім хочу сказати пару слів і про Ему. Це людей за ознакою статті. Ні, сонце моє, ми, я зараз саме піду, ми почали говорити про щось, ти мене починаєш давити своїй терміно... свої термінологією, яку я до... До... доволі не розумію. Хай я не розумію, хай я глупий, я кажу тобі життєві речі. Я про мені 69 років, я прожив життя, тобі 32 роки. Ти мене починаєш учити, що є ліве, що є праве. Але Вік це не є заслуга? Об'яснюю тобі. Слухай мене сюди. Освіт, якого у тебе нема, дай Бог, щоб він був не коротшим часом. Не треба макати мене в, в унітаз. Просто бачите цінність цього. Я бачу цінність того, що прожив на своїх, на своїх плечах. Ти бачиш інше. Я своє прожив. Я тобі про це кажу. Ціність а ти ціність. мені починаєш говорити про... Всяку херню. Цінність у цих інтерв'їв. Все, Чому Емма тут теж не права? Емма, як, в принципі, і я, вона таких е, лівих, е, прогресивних поглядів, і я чудово розумію чому, і вона так само розуміє, що хто її дивиться, і хто слідкує за тим, що вона скаже. І вона з цією повісткою працює піздяць, і доволі якісно працює тут взагалі до неї. Я, принаймні, не бачив, до чого доїбатися. Ну, і не маю такої цілі. Але вона при цьому зневажає співрозмовника. Зневажає в якому сенсі? По-перше, якщо ви побачите, там в кінці вона почала так от посміхатися, типу посміятися з його слів, коли вже було видно, що його дотиснули. Ну, вона на нього натиснула. Він у цій ситуації чудово зрозумів, що він знаходиться не в своїй темі. Почалися терміни, яким, якими він не володіє. Почалася повістка, яку він давно жив пустив і жив по іншій. І вона почала взвинувачувати його у чому, клеймити. Це трюк інтезиції який ти можеш зробити в іншій ситуації, коли людина більш розслаблена. Він до цього навіть попередив, що він сказав, я зараз встану і піду. І вона почала е, цю провокацію, до якої він емоційно не був готовий. Ну, це її помилка. Я не кажу, що вона не професіоналка. Просто вона зробила, допустилася, припустилася помилки. Мені прикро, люди, які навіть не такого віку, як він, а йому 69, як він сказав, а, наприклад, Іріна Фаріон, яку мені інколи цікаво послухати при усій одіо її як персони. Коли вона каже про фемінізм, умовно кажучи, вона просто городить люту крінжу. Таку, що навіть я, як людина доволі спокійна, навіть до опозиційної думки, я просто не зміг це додивитися. Мені було б цікаво послухати про те, як вона каже про мову, або про культуру. Її точку зору просто послухати, оцінити, зробити, зробити свої висновки. Мені просто дивно, що люди, особливо такі, як Фаріона, вона, чесно кажучи, де інде кон'юнктурщиця. Вона, типу, слідкує за тим, що від неї хочуть послу... почути і каже це. Вона розуміє, звичайно, свою нішу, з нею так само працює, як і Ема. Але вона і при цьому у розмові з цією ж Емою, вона... Часто намагалася сказати те, за що її похвалять, скажімо так. Але їй не вистачає двох речень, які вона може послухати, тому що вона бляха живе в сучасному світі, де багато, особливо в неї, як у жінки, яка працювала в Верховній Раді, у неї часто питають про, про сексизм, про фемінізм, а вона у цьому така темна. Висновок перший. Не треба було дивити на Іво тому що, ну, я не знаю, яка була ціль, звичайно, можливо, така і була, але, типу, вона просто перети на нього, це моя особиста думка треба було йому якось вічливо пояснити і спробувати подивитися мені було цікавіше послухати його точку зору на більш нову повістку на те що зараз взагалі існує в сучасному світі, що він на це скаже мені просто цікаво було б звичайно мені так само було цікаво подивитися як він піде а людям таким як Іво Бобул або Ірина Фаріон да Господи, висуньте свою голову з жопи, ви не людина в якої ніхто ніколи ніколи нічого не спитає. Пам'ятайте про це. Ви, публічні персони, почитайте про питання, яке вам точно зададуть, особливо на це ніхто не буде дивитися. У 2023 році два речення. Що таке сексизм? Що таке фемінізм? Спробуйте трошки у це заглибитися, якщо маєте в когось, спитайте, хай вам трошки пояснять. Приділіть цьому, відкрите свій майнд от на стілечки, тому що не знати нічого, або зневажати фемінізм у 2023 році, це їм тупо. Ну просто тупо. Добре, давайте далі. Завірусився один TikTok е, з чуваком, який от розповідає, що з ним сталося. Українського солдата, але я маю її розповісти, щоб ніхто не втрапив в таку ж ситуацію, як і я. Спочатку він сказав, що, типу, йому шкода, що він так вчинив, тому що це ганьба для українського солдата, але він розповість. 6 січня мене забрали з пораненням донецького напрямку і повезли мене до шпиталю. 19 січня я був уже у Львові, де проходив лікування у львівському шпиталі. Взяв собі номер в готелі, вирішив, що я полікуюсь у Львові, Різдво, гарно, сніг. 19 січня я повертався зі шпиталю. Був переодягнений в цивільний одяг, побачив, що в мене в готелі немає світла. і Вирішив так, як я в цивільному одязі, що я можу собі дозволити піти до «Хмільної вишні» замовити собі стаканчик вишні і випити. Я цього не мав права робити, так як я військовий, не на вихідних, не у відпустці, не на пораненні ніколи. Цього військові не мають права робити, але я зробив те. Біля Хмільної вишні я познайомився з людьми. Це були три хлопці і дівчина. Чемні люди, гарно одягнені, ну, як мені здавалося. Познайомився, розповів їм, хто я, чого я прибув до Львову. Пригостив їх вишнею, вони пили якесь чи то віскі, чи горілка, щось в них було в пляшиці. Вони запропонували мені е, пригоститися, я не відмовився. Потім запропонували провести мене містом, показати мені місто, зробити мені екскурсію. Я випив те, що вони мені додали. і хвилин через 10 я вже не пам'ятав нічого. Наступного ранку о 10. В годині я прокинувся в наркодиспансері, напівголий, намагався з'ясувати, як я сюди потрапив, і де взагалі знаходився всю ніч. Сказали, що мене швидка туди привезла, а до того мене знайшла патрульна поліція непритомним біля Личаківського ринку. З мене зняли берці, зняли з мене куртку. В куртці був військовий квиток, була історія хвороби, навушники, телефон, гроші. У мене взагалі нічого не було при собі. В лікарні була якась тільки бомжацька жилетка на мені, і в якій були ключі від мого готелю і все. Більше ніяких речей. Позвонив своєму взводному. Взводний каже, ти там зобов'язаний написати. Ну коротче, якщо коротко... Um, він потім почекав цього одного з хлопців, які його таким чином отруїли, інтоксикували. Він знайшов одного з них, звернувся до нього, і він такий: О, як добре, що ми тебе знайшли. Тому що так сталося, що типу збіг обставин, що ти так напився, що ти, грубо кажучи, сам зняв цю куртку, або вона з тебе спала, або ми зняли, щоб ти не зробив. Коротше, якась така штука. Тупо він сказав, що потім її принесе він її дійсно приніс коротше цей е, привів його в результаті зламав, привіз його до поліції і в нього вже були приводи і з'ясувалося що він зі своїми типу подільниками робить так час від часу бляха з людьми і там був випадок навіть де чоловік помер через це через декілька днів вже у шпиталі або в, коротше в лікарні дивіться це просто кріч. Я вам його просто розповідаю. Не треба робити висновки. Прикол у тому, що ми закохалися усі в українців, особливо закохалися після 24 лютого, тому що ми дійсно побачили, наскільки ми круті. І це правильно, і так воно і є. Але нам треба так чи інакше не забувати, що у будь-яких країнах, в будь-яких культурах, у будь-які часи найскрутніші, найщасливіші, най поліцейські на будь-які завжди були шахраї злочинці де треба тримати вухо пістолетом і хвост гостро Я для себе якийсь зробив висновок як людина інколи, особливо коли вип'ю комунікабельна я можу з кимось познайомитися і можливо навіть когось пригостити або пригоститися в них Тепер після цієї історії я сподіваюся що не забуду, що про це треба подумати тричі а краще просто цього не робити. Особливо це стосується дівчат. Тому що в нас існує в культурі така традиція прогощати дівчат. Дівчата на це погоджуються, інколи навіть саме, саме до цього, типу... От в мене принаймні таке було, типу, дівчинка підійшла, каже, замов мені віскі. Я замовив, вона просто взяла і пішла. Це було дивно, але таке існує. Коротше, треба бути дуже обережними. Особливо в місцях, в яких ви не знаєте, умовно, барменів. Тим паче пити з якоїсь типу чужої тари, пригощатися в чужих людей. В принципі, треба слідкувати за тим, з ким ти п'єш. Це класика, я пам'ятаю, як мій батько постійно мені про це говорив, і я такий, та поняв, поняв, не знаю, чи говорив цьому пану, його е, батько, або будь-хто, теж про це, але, типу, сталася така історія, дуже неприємно, але, типу, класно, що все закінчилося кльово, він повернув свій військовий квиток, і, і коротше, всі свої штуки, окрім телефону, на якому були відеозаписи з його побратимами, деякі з них вже, типу неживі йому за це боляче і образливо. От така неприємна деталь. Е, ну що, ходімо далі. Oh, yeah, yeah, yeah. І так, в Україні, і не тільки в Україні, вгадайте, де ще, з'явився новий молодіжний рух. Нова субкультура. Раніше були готи, емо І вони якось мали, мені здається, якусь концепцію А потім, ну, концепції стали незмістовними Тому що якось воно все кудись пішло Почався постмодерн, постпостмодерн І ми всі такі, пофіг на концепції Я можу бути емо в 2022 році, хоча мені 30 років Коротше, це підліткова субкультура, яка організовує флешмоби-бійки Стінка на стінку, між субкультами бою. Окей. Якщо спростити, то це організовані бійки, нефори проти гопніків. Окей, okay, let's go! Абсолютно не викликає здивування, що від організаторів подібних флешмобів тхне руснявим лайном. У нас ця тема загоділа у новинах після бійки, які виникали у Полтаві, Харкові, Дніпрі, Львові та Івана Франківську. Загалом нічого нового. Українські підлітки мавпують русняві тренди і це організовується руснявими кураторами в анонімних телеграм-каналах. Господи, під час повномасштаб вторгнення, коли ми воюємо, бляха, з Росією. Ну це, ну, не піздець, скажіть мені, будь ласка. Знаєте, коли я чую, що хтось слухає російську музику, або просто споживає російську будь-яку культуру, там, контент, я ще розумію, що це доволі, типу, складно зрозуміти для багатьох людей, які не сильно в курсі, що таке культура і як вона взагалі впливає. Типу, хтось колись там записав пісню, що тепер розміниться з того, якщо я її послухаю. І про це звичайно ми теж зараз поговоримо, але просто сам факт того, що люди навіть не просто слухають якусь там колись записану музику, або навіть вчора, зараз записану музику, а вони виконують завдання кураторів, які сидять десь в Московії і керують людьми, бляха, в Івано-Франківську. Ви розумієте це? Хтось з Заходу України скаже, що усе лайно від Сходу України. Найголовніший аргумент, який я люблю наводити людям, коли пояснюю, що туди не поїде танк, де цього не захоче культура. Це, до речі, не я придумав, це якась цитата, на жаль, не пам'ятаю, чи я, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо хочете, можете. Коли навіть якась Умовна там Скабєва, царство її небесне в перспективі. Каже про те, що, типу, от захопимо ми усе, типу, від Донбасу до умовної лінії Придністров'я їхнього, да, хоча по факту молдавського. Вона нерідко ще додає, бо не тільки вона, взагалі, будь-які у ці російські мілкі пропагандисти, вони кажуть, типу, а Львів, Івано-Франківськ, там Хмельницький і Луцьк з Рівнем будуть, типу, частиною Польщі. Чому вони так кажуть? Чому вони не кажуть, от захопимо ми усю Україну, тому що вони усі нас з квітами чекають? Як ви думаєте, чому вони зупиняються на умовній лінії Придністров'я? Вибачте, що я це так от новий термін придумав. Тому що вони навіть самі, ну не пояснюючи, усвідомлюють, що там їх просто не приймуть. Там люди, їх треба буде або усіх просто звідти якимось чином вигнати, або вибачте вбити, для того, щоб ця територія могла якимось взагалі боком належати Федерації тому, що там люди дійсно настільки менш проросійські, і я не кажу, що хтось у цьому винний. У цьому винна історія, у цьому вина та сама Росія, точно не українці. Типу, Західна Україна менше часу пробула в Радянському Союзі. Вона була під меншим впливом, менше випалювалася українська культура. Це як приклад того, що коли, коли російська культура десь менше панує, то вони навіть менше думають про можливу перспективу захоплення тих територій. Тому що вони розуміють, що там усі люди 100% цього не приймуть. А чим більше десь, взагалі, слухають умовного, Моргенштерна, або інстасамку, або дивляться російське кінцо, блогерів, бляха Дудя, Верламова, Каца. Опозиційне або, або неопозиційне лайно. Це очевидно. Менше шансів, що якщо ти туди прийдеш з, з літеркою Z на танку, що в тебе будуть хоча б якісь шанси там залишитися. Розумієте? Звичайно, вони не сильно високі, як на сході України, але там дуже довго, дуже коректно і глибоко працювала російська пропаганда з російсьчині, через це в них там значно більше шансів. І це так само працює з культурою. Тому мені просто боляче бачити, що зараз у Франківську, господи, у Франківську! Навіть тут Одеси моєї рідної не було. <реш> Появляєте собі таке, а у франківську є це боляче. Ну добре, давайте заглибимося взагалі трошки більше, що це таке. Назва дві жухи пішла від аніме серіалу Hunter x Hunter. Тут раптом просто звідки з'явилося аніме, угу. де було угрупування з цією назвою в дужках Редан. Учасники цієї субкультури називають себе павуками, характерні ознаки зовнішності, довге волосся, чорний одяг, зображення павуків, коротше, як типові готи, тільки в сраті. Ну, це тут, якщо що, не моя була думка, а думка адміністратора так званого аккаунта що по Укртві». «Грунт» пише, значить. В Україні затримують представників російського руху ПВК Редан вже затримують їх, СБУ вже все знає і, ну, це дійсно схоже на ІПСО інформаційно-психологічну операцію ворога. Тобто, існують, ви ж знаєте, що, до речі, той самий Пригожин, який володіє і організовує ЧВК, Вагнер, в нього так само є ці так звані ботоферми, які займаються, зокрема, не тільки, вони, звичайно, і ПСО. Що це означає? Вони займаються посєвом тривожної інформації в українських або начебто українських пабліках, по типу, трохії, молнії, я не знаю насправді, чи це вони справді, але коротше, існує купа ботів. Якщо ви пам'ятаєте, уця історія з Lights on, Зілінський off, Тобто вони намагаються робити якісь флешмоби, які підтримують українців, які будуть розхитувати ситуацію всередині країни міжнароду і створювати зраду, як частково зараз роблю я. Але це профілактична зрада. Ну, ви ж знаєте, я тут ще так підозріло сиджу в футболці Україна, типу У, я за Україну, а сам обсираю все, що тільки можу. Це схоже на ПСО. Зараз російське і ПСО стало мудрішим, воно, типу, краще працює. Більше людей думають про те, щоб можливо вже треба якихось мирних переговорів. Залякують тим, що, типу, зараз буде лютий наступ, якого навіть не планується в самій Росії. Коротше, розповсюджують тривожну інформацію, яка е, селить в людях в українцях паніку, срачі, зраду і так далі. Оце так зване ІПСО, і це виглядає чисто як щось подібне в Україні. Затримують представників російського руху ПВК «Редан». Мені просто важко емоційно це сприймати. У мережі ширяться відео з сутичками між підлітками у містах України. Сьогодні у Харкові поліція затримала неповнолітніх, які збиралися влаштувати ще одну бійку. Це все частина флешмобу, який започаткували в Росії. Наскільки я чув, навіть в Москві. Учасники руху називають себе павуками та говорять, що не мають жодного відношення до військових формувань, а ПВК назвалися для приколу. Класно, оце, блін, приколи під час війни в Україні. да? Вони виступають проти гопніків та слов'ян У поліції такі дії називають фактом злочинної діяльності РФ. Ну, у поліції, звичайно, ми не можемо брати слова поліції за чисту істину. Це, типу, поліція. Але це дійсно схоже на, на, на це. Тому що, ну, ви ж розумієте, які наслідки. Умовно кажучи, от зараз буде розганятися таке антинеслов'янське в Україні. І що потім скажуть по російському телебаченню? Дивіться, неонацисти, як ми вам і казали. Взагалі, сам факт того, що серед підлітків селять у цю неслав'янську штуку, ну, давайте не будемо нікого найобувати, таке було в Україні, але як мені здається, значно в менших обсягах, ніж наприклад, в Російській Федерації. Тобто це насадження сенсів, які нам не те, що прям піздяць, як притаманні. Дивіться, тут ще дуже важливо. Існують, наприклад, південні області, такі як умовна Одеська область, з якої оригіналі є я. Звичайно, там більше людей з півдню. Я не маю на увазі з півдню України, а взагалі з південних країн, які південніші за Україну. Да? І, звичайно, чим більше людей представлені взагалі в якомусь там соціумі, тим більше може до них виникнути як любові, так і нелюбові. А особливо, коли люди відрізняються і немає культури прийняття, яка пропагується кіно, культурою, можливо, якимись державними інституціями, то це так чи інакше призводить до якоїсь нелюбові. Тому я в Одесі свого часу, мені 30, багато чого повідав. Я помічав і такі рухи, а вже ж, звичайно. Але це було, коли мені було 20, я перепрошую, це було 10 років тому. Потім вони якось чухало, чухало, людям стало не до цього, їм стало цікавіше інше, суспільство розвивалося. І тут зненацька з'явилися ці рухи. Я, з знову ж таки, не кажу, що вони зникали повністю, але я не уявляю собі, по яких причинах зараз, серед такої типу прогресивної молоді, я впевнений, це молодь, яка забороняє собі ну можливо. Mm-hmm. <laughs> Не конкретно не ця, але серед їхнього покоління багато людей забороняють собі расизм, гомофобію і так далі, тому що вони, ну, продукт нинішньої парадигми, культурної парадигми, яка, звичайно, пропагується в хорошому сенсі цього слова кіно, нетфліксом ну, музикою, бучим, типу, їх кумири не, не рідко, типу, чорношкірі люди. Тому, звідки взагалі тут могла взятися ця штука? Цілком імовірно, що з Росії, де існує так звана федерація, де Багато республік, деякі з них сильно конфліктують між собою на культурному рівні, бо з цим не працюють, Да, І, типу, люди з умовного Дагестану, респектфель, я не знаю, типу, до культури, жодних питань, приїжджають до Москви, і там створюються ці сутички. Ну і, в принципі, цей рух з'явився в Московії. В Москві не безпосередньо. Просто майте це на увазі, слідкуйте за своїми молодшими братами та сестрами, поясніть їм, що це не про нас. Це, типу, те, що несе ця культура, вона не про українців, Тому що, ну, а чому б вона могла бути про нас? Враховуючи, скільки людей, зараз це не сильно класна риторика, але тим не менше, скільки людей будь-яких національностей, будь-яких, будь-яких людей воюють за наші інтереси, тому що асоціюють себе як націю з українцями, як з нацією. Ну, не те, щоб асоціюють, а ідентифікують. Тому це максимально тупо під час війни взагалі піздитися між собою без, в принципі, якоїсь конкретної мети, не за щось. За щось можна. Ну, типу, в Україні були е, дуречки, і до того, як почалося повномасштабне вторгнення, як і в будь-якій країні. Якщо хтось дуречок і там якимось чином образив тебе, і ти не зміг стриматися, ну, може статися бійка таке. Ну, в... існує будь-де. Але не зараз, не організовано, не підбляха дудечку росіян. Ну, це крінж. Ну, це крінж. Поїхали далі. Отака От рубрика. Я б дуже хотів, щоб ви мені в інсті кидали е, просто постійно, якщо ви щось побачите, кидайте мені в директ якусь кринжуху, я буду знімати тут свої відоси і просто компілювати це, умовно, викинули щось, е, інша людина кинула щось, а потім ви на Ютубі подивилися і своє, і чуже, і, коротше, тик-тик-тик-тик-тик накопичилося щось, про що ми з вами класно посиділи, поговорили. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, обов'язково ставайте спонсором цього каналу. Є посилання у закріпленому коментарі, там смішний відесик, який Пояснюю вам нащо що і як це зробити. Обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб його побачило, що найбільше людей і, сподіваюся, ми з вами донесемо до них якісь правильні меседжі, які ми з вами тут з вами обговорили, які ми з вами тут з вами. І пишіть, будь ласка, в коментарі, дзвоніть мамі, донайте на ЗСУ, волонтерте, допомагайте, прискорювати нашу перемогу. Слава Україні! Пока!